Når du har laget en lyd eller videofil med undervisning til studentene, hvor skal du så få publisert dette ut på internett slik at det er mulig for studenter og elever å se det du har laget? Her er det ikke svar som passer alle. Mitt tips er å kontakte din egen institusjon og spørre om man har en praksis for hvordan man ska publisere mediefiler. Noen institusjoner har en mediekontent-server, andre har mediasite og så videre, som man kan legge ut videofiler på. I mange sammenhenger så er det jo det naturlige stedet å publisere er innenfor LMS. For ordenskyld, LMS står for Learning Management Systems, og kan for eksempel være Canvas, It's Learning, Blackboard Fronter og så videre. Så det er mest naturlig å laste opp mediefilene i lms -et. Men her kan du støte på noen utfordringer, for eksempel Canvas i standardinnstilling har en maks lagringskapasitet på 2 gigabyte per kurs og en videofil kan fort bli opp i hvert fall i nærheten av de størrelsene. Så en annen løsning som kanskje mange ikke har tenkt på hvis du må klare deg på egen hånd, det er rett og slett å publisere mediefilen i OneDrive. I denne filmen så viser jeg deg hvordan du kan på en enkel måte laste opp filmen i din personlige OneDrive. OneDrive er altså en tjeneste som er integrert i Office 365 som de fleste lærere og studenter og elever i Norge har tilgang til. Og der inne har vi på en måte en personlig harddisk som er bare vår men alle filer som ligger i den personlige harddisken i skyen, den er sånn at du kan velge filer og dela den med andre. Och da kan du få en delingslenke som du lägger ut til studentene dine, for eksempel med å publisere lenken i lms -et. På våre mooc på Høgskolen i Østfold så velger vi en litt annen løsning. Der velger vi å publisere videoene ut på YouTube, her er en film der jeg viser deg hvordan du legger ut en film på YouTube. Og så tar vi et såkalt embed-vindu, og så limer vi det inn i LMS-et i Canvas for vår del. Da. Det var kanskje litt vanskelig å forstå, så jeg viser det i praksis. Jeg er inne i Canvas, så jeg har opprettet en side, og så trykker jeg på rediger. Vanligvis så har vi en teksteditor der vi skriver inn tekst. Men i dette tillfälle så ska jag läste in en HTML-taggen så kallat iframe. Den finner jag etter jag har publicerat en film på Youtube. Här ligger en film och nere till höger så ligger det alltid möjligheten för att trycka på del. Och jag välger det valget som heter bygg in och trycker på den. Da får jag en iframe som jag trycker på kopier, eh så har jag den på utklippstavlan och så tar jag med mig den over i canvas. Men her er det jo rik teksteditor, jeg må in i HTML, det gjør jeg av å trykke på denne knappen, HTML-redigering. Så går jag til bånd av HTML-koden, og så tar jeg Ctrl-V for å lime in den iframe-en med videon fra YouTube. Hvis jeg nå går tilbake til rik teksteinhold, så vil jeg se hvordan det ser ut i virkeligheten her inne i Canvas. Kanskje tar jeg ikke en tom linje der. Men vi ser da er fornøyd, så trykker jeg på lagre. Når jeg først er inne i kanva så tänkte jag vise vilken mulighet en del av institusjonene i Norge har og det er hvis du har studio installert. Studio er ett verktøy for å spille in skjermvideoer eller talking head videoer og så videre bare med å trykke på record og så kan man gjøre opptak. Når man har gjort sånne opptak på forhånd så kan man sette disse opptakene in i en side i kanva så det gjør vi på følgende måte. Jeg går på rediger. O så går jag till Bon av siden där je vill sätte in denne filmen och så har vi ett eget ikon som er studio Så hvis du trycker på studioikone så får je alle de filmene som je har laget i dene O så kan jag exempel sätte in den här och så trycker jag på embed och da settes videon in i Canvas och je kan trycker på lagre og sånn blir resultatet at man får et videovindu. Man kan trykke på play Hej, og spille av filmen. Genom disse filmene så håper jeg du har fått en del praktiske tips i forhold til hvordan du kan flytte undervisninga di fra campus og klasserommet ut på internet. Vil du se flere praktiske filmer som jeg har laget og publisert på internett, anbefaler jeg deg å ta en titt på YouTube-kanalen min, youtube.com slash og forhåpentligvis finne enda mer inspirasjon. Lykke til i din videoproduksjon på internett.